الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الذكر يقول الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهو سبحانه الذي يقول واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا سبحان الله وهو الذي يقول ألا بذكر الله واطمئن القلوب الذكر يا أحبة الذكر ذكر الله اذكر الله في كل وقت وحين حتى تأنف بالله حتى يطمئن قلبك بالله اذكر الله في كل وقت وحين ستجد الخير والبركة بإذن الله تعالى إن كنت حزين أذكر الله إن كنت فرحان سعيد أذكر الله في كل وقت وحين لا تترك ذكر الله لا تترك ذكر الله نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات نعم اذكر الله في كل وقت وحين وسبح الله في كل وقت وحين حتى تأنف بالله حتى يقوم إن قلبك بالله ألا بذكر الله تطمئن القلوب مشاهدين الكرام مشاهدي قناة ابتكر وصلح أهلا بكم النهارده احنا بنعمل ايه بنصلح بنصلح ايه بنصلح, ايه؟ بنصلح ايه درايات الاطفال درايات الاطفال عجل الاطفال الصغير ده بنصلحه ايوه بنصلحه وبنعيد استخدامه ايه دايما العجل ده بيتكسر تحصل فيه مثلا كسر او مشكله فإن شاء الله برضو في ابتكر وصلح إحنا يعني إن شاء الله أي حاجة بنصلحها وزي ما إحنا شايفين كده بهجة الأطفال النهاردة إزاي وزي الأطفال مبسوطين وفرحانين إن العجلة بتتصلح أمام عينيهم هم مبسوطين بكده جدا وفرحانين بكده جدا لأن شايفين إن الحاجة تتصلح قدامهم وبيتعلموا حاجة جديدة وإن شاء الله كده ربنا يحفظهم ويبارك فيهم بإذن الله تابعوا الفيديو لحد النهاية إن شاء الله تابعوا لحد النهاية كده ومتنسوش دعم بلايك واشتراك إن شاء الله للقناة عشان نستمر وتصليح العجل ده برضو يعني هي مش إضافة جديدة إحنا بنصلح العجل برضو كان لنا عجل من عملائنا الكرام برضو لنا عجل اللي إحنا يعني في كسري في بتاع لنا هنا لنا كده بتاع فالحمد لله برضو ما بنرفضش الطلب وبنصلحه فإن شاء الله دايما في ابتكر وصلح كل الإصلاحات موجودة بإذن الله تابعونا لحد النهاية ومتنسوش الدعم اللايك والاشتراك للقناة ونترككم في حفظ الله السلام عليكم